To, co držím v ruce, je uhlí. Černá nebo hnědá hořelová hornina, kterou nejčastěji používáme pro výrobu tepla a elektřiny. Vznikalo tak, že pravěké organické materiály, dnešní fosílie, byly pohřbeny hluboko pod zem. Zde se za působení tlaku, vlhka a bez přístupu vzduchu postupně přeměňovaly právě na uhlí. Protože jež k tomuto procesu dnes prakticky nedochází a lidé těží uhlí ve stále větším množství, nazýváme ho neobnovitelným zdrojem energie. Proč ho tedy ale stále používáme ve velkém? Při spalování uhlí v moderních uhelních elektrárnách nedosahujeme účinnosti ani 50%. To znamená, že více než polovinu energie získané spalováním nelze využít a ztrácíme ji. Jde tedy o velmi neefektivní zdroj energie. Spalováním vznikají takzvané emise, Tedy látky, které znečišťují ovzduší. Neefektivita a emise jsou velkými negativy získávání energie z uhlí. Napadá vás ještě něco jiného? Určitě nás něco napadne. Nejvíce viditelným důsledkem těžby uhlí jsou povrchové doly. Ty výrazně narušují krajiný ráz. V místech, kde kdysi stávaly města a vesnice, jsou dnes obří těžební jámy. Víte, kde takové oblasti v České republice najdete? Jednou z oblastí, které nejvíce postihla povrchová těžba hnědého uhlí, jsou severní Čechy a oblast Mostecka. S těžbou uhlí je také spojena oblast Karvinska a Ostravska. Zde se však těžilo uhlí černé, které je získáváno v dolech hlubiných. Krajinu poté hyzdí hlavně odpadní vytěžený materiál, oddělený od samotného uhlí, který se nedá využít. Takzvané výsypky. Po vytěžení povrchového dolu se oblast postupně revitalizuje a jámy jsou většinou zatopeny. Vznikají tak obří umělá jezera. Takovým příkladem může být jezero Most nebo Milada. Znovu se nám tedy nabízí otázka, proč uhlí stále využijeme v takovém míře, když má tolik negativních vlivů. Když ho totiž porovnáme s jinými zdroji energie, uhlí je poměrně levný a rychlý zdroj s velkou účinností a spolehlivostí. A to i přesto, že je to o něch pouhých ani ne 50%. Ostatní zdroje, a to i ty obnovitelné, mají většinu účinnost ještě menší. A často je jejich budování opravdu velmi nákladné. A jakou část potřeby elektrické energie u nás a ve světě pokrývá energie získaná z uhlí? V České republice jde přibližně o 40% z celkového podílu. A ve světě přibližně o 39,3%. S tím, že každá země má zdroje energie trochu jinak rozložené. Při současné míře spotřeby by nám uhlí mělo vydržet přibližně 150 let. Ta se však neustále zvyšuje a zvyšovat bude. Je proto nutné hledat efektivní náhradu. Uhlí se jako zdroj energie velmi významně podílel na bouřlivém rozvoji průmyslu během 19. století. Jeho význam neupadal ani ve století 20. Dnes, v 21. století, se snažíme o snižování jeho spotřeby a nahrazování jinými, čistšími a zejména obnovitelnými zdroji energie. A o které se jedná, to si povíme v dalších dílech.